तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी एच क्यू हॉस्पिटल राजनपुर डिस्ट्रिक्ट कोटर राजनपुर हॉस्पिटल तो सबसे पहले तो आपको यह बता दूँ कि डिस्ट्रिक्टवार हॉस्पिटल जो राजनपुर है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं उनकी जॉब आ चुकी हैं ओपन हो चुकी हैं तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने उसमें अप्लाई कैसे करना है उसकी लास्ट डेट क्या है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमें चाहिए और कितनी वैकेंसी पे वो ओपन हुई है कितनी पोस्ट जो है वो ओपन हुई है तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये मेरे पास एक एड़वर्टाइजमेंट है इसका तो डिस्ट्रिक्टर हॉस्पिटल राजनपुर नोटस पर आए भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब है मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और तालीम इसमें चाहिए انٹرمیڈیٹ ایف اے سی آئی سی ایس بیما کسی بھی رجسٹرڈ ادارے کے چھ چھ ماہ کا کمپیوٹر شارٹ کورس اور ٹائپنگ اسپیڈ کم از کم فورٹی ونٹ فورٹی ورڈ پر منٹ آپ کو جو چاہیے ٹائپنگ uh, اسپیڈ اور سکس منتھ کا آپ کے پاس ڈپلوما ہونا چاہیے کسی رجسٹرڈ ادارے سے اور جو کوالیفیکیشن آپ کو چاہیے وہ ہے آئی سی ایس Uh, اٹھارہ ت... ہے ہے سے تیس سال اور یہ درخواستیں جو اس کی تعداد ہے وہ ہے پوسٹ کی وہ ہے دس دس پوسٹ کے لیے جو یہ درخواستیں جو سبمٹ ہو رہی ہیں تو اب بات ہے اپلائی کرنے کی تو اس میں ہم آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے اس میں آن لائن اپلائی کا کوئی پروسیجر نہیں ہے تو اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو وہیں ہاسپیٹل سے ہی ملے گی یا کسی بک شاپ سے مل جائے گی آپ کو یہ اس کی اپلیکیشن اپلیکیشن کو آپ نے فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد درخواست ہے مکمل طور پر آج ہی ملازمت تو یہ کانٹریکٹ بیس ہے ہی جو اپلیکیشن ہے وہ جمع کی جائے گی تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 3 اگست ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تین اگست دو ہزار بائیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے بروز بدھ تو یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے سوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ایک اگست دو اس کی last date ہے 3 کو اس کا جو بروز اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ منعقد ہو رہا ہے, جو ہے اور دستاویز اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کوئی ٹی اے ڈی نہیں دیا جائے گا کوئی بھی سلپ آپ کو نہیں دی جائے گی اور یہ تھا اس کا شورٹ سا پروسیجر اور ایجزہ پروسیجر آپ نے کیسے پلائے کرنا لاز ڈیٹ اس کی کیا ہے اور کس پوشٹ پر جو کتنی ویکنسی جو اپن ہوئی ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کس چیز کی سمجھ نہ ہے تو کمیٹ پر لازمی پوچھے گا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنوالی آر ویڈیو کو نوٹمکیشن آپ کو ملتی رہے گا Thank